Satu Kankkonen, toimit vapaa-aikajohtajana sekä hyvinvointikoordinaattorina yli 30 000 asukkaan kaupungissa Nokialla. Miten käytätte terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän eli tea tietoja? Ennen kaikkea kehittämisen suunnittelutyön välineenä, ja, mutta sitten ihan toimialakohtaisesti myöskin näiden tiedonkeruiden perusteellaan, niin kehitetään erilaisia asioita ja vertaillaan sitä, että mikä koko maan tilanne on suhteessa meidän kunnan tilanteeseen. Ja sitten tietysti hyvinvointikertomustyössä ja erityisesti vuosittaisissa raporteissa haetaan sitten vähän laajemminkin sitä analyysiä, että miten ollaan sitten tässä valtakunnallisessa vertailussa pärjätty. Mitä hyötyä tästä työkalusta on sinulle omassa työssäsi esimerkiksi hyvinvointikoordinaattorina? No hyvinvointikoordinaattorityössä se on ennen kaikkea semmoisen keskustelun ja ajatusten niin avaamisen välineenä. Eli, eli sieltä on helppo tehdä nostoja ja, ja avata, sitten, avata niin maaperää sille kehittämistyölle, jota kunnassa tehdään. Onko sinulla vinkkejä siitä, miten pääsitte alkuun tietojen hyödyntämisessä? No ihan ensimmäiseksi tietysti, jos työkalu ei ole tuttu, niin kannattaa käydä siellä sivustolla tutustumassa siihen työkaluun ja vaikka ihan hyvinvointiryhmässä lähtee lähteä sitten yhdessä monialaisesti niin miettimään niitä tuloksia. Ja sitten sen jälkeen, kun työkalu on tuttuja ja on tehty vähän analyysiä niistä tuloksista vähän isommalla porukalla, niin sitten ihan lähtee vaikka esittelemään niitä tuloksia toimialoittain tai viedään niitä sellaisiin toimialakohtaisiin työryhmiin tai elimiin, jotka sitten tekee sitä varsinaista kehittämistyötä siellä. Entä suosittelisitko TEA Viisari-työkalua No Ehdottomasti suosittelen. Se on helppokäyttöinen. Se on tällä hetkellä varsinkin visuaalisesti myöskin äh, niin kuin helppolukuinen. Meillä on aika vähän valtakunnallisesti tällaisia vertailutietojärjestelmiä olemassa, niin, niin tota, kyllä se tuo jokaisen kunnan, kunnan siihen kehittämisarkeen hyvää positiivista boostia. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.